Hej! I denna film ska vi ge exempel på hur man kan använda en barometer för att beräkna på vilken höjd man befinner sig och hur man har rört sig i höjdled. Vi ska titta närmare på två olika uppgifter som är lämpliga att använda både i årskurs 79 och i gymnasiet. Uppgifterna kan kopplas till varandra men också utföras helt separat. Den första uppgiften består av att tolka en rörelse utifrån insamlat tryckdata. Den andra övningen är mer kvantitativ och inriktar sig på att hitta det matematiska sambandet mellan lufttryck och höjd. Lufttrycket mäts med en barometer och enheten för lufttryck anges ofta i hektopascal eller millibar. Då höjden ovanför marken ökar så minskar lufttrycket. Förändringen i lufttryck är väldigt liten så vi människor känner inte av den. Digitala barometrar kan dock registreras mot förändringar i lufttryck. De flesta mobiltelefoner och pekplattor har inbyggda barometrar och känner man till sambandet mellan lufttryck och höjd så kan mobilen beräkna på vilken höjd en person befinner sig. Detta samband används exempelvis av aktivitetsarmband och smartklockor. Övning 1 kallar vi för tryckvandringen. I grafen syns det hur trycket ändrar då en person rör sig i en byggnad under cirka 6 minuter. Trycket mäts en gång varje sekund med hjälp av en pekplatta. Vi ser att trycket varierar mellan 1015,80 och 1013,30 millibar under vandringen. Detta innebär att personen befunnit sig på olika höjd. Man kan diskutera och tolka grafen, till exempel utifrån följande frågeställningar. Under de första 60 sekunderna ändrar trycket väldigt lite. Vad kan man dra för slutsatser om hur personen rört sig under denna tid? Vid vilka tidpunkter är personen lägst ner respektive högst upp i byggnaden? Vi avläser lufttrycket till exempel vid tidpunkten 150 sekunder. Vid vilka andra tidpunkter har personen varit på samma höjd? När åker personen i hiss? Hur ser vi det? I övning 2 bestämmer vi sambandet mellan tryck och höjd. Vi skapar alltså en matematisk modell mellan lufttrycket och höjden över marken. Utgående från lufttrycket vill vi beräkna höjden. För att hitta sambandet behöver vi mäta trycket på två olika höjder. Vi promenerar nerför en 6 meter hög trappa under 20 sekunder och noterar trycket vid startpunkten och vid slutpunkten. Då har vi två punkter och kan hitta ett linjärt samband mellan lufttryck och höjd. Sambandet blir att höjden fås som minus 10 gånger lufttrycket plus 10.091. Konstanten kan variera men riktningskoefficienten minus 10 gäller generellt. Då kan vi göra följande tolkning. Då lufttrycket ökar med 1 millibar minskar höjden med 10 meter. Detta resultat kan användas till att beräkna höjden i föregående övning. Detta var några exempel på hur man kan använda barometern för att samla in mätdata och analysera det. Lycka till med tryckmätningarna!